Imam oči zelene i male šapice bijele. Janko, Janko, raščupanko, Janko, raščupanko. Bila mi je najbolja prijateljica. Ali posljednjih mjeseci me sve više zanemaruje i njena vrata su sve češće zatvorena. Sve se promijenilo kada je za petice na kraju školske godine dobila me ovim obitelj. Taj je pametni, s njim može sve što poželiš. To je rekla nakon što je prijateljica pokazala sve mogućnosti mobitela. E, gleda, došla mi poruka na Snappu. K' te zoveš, Boston? ići u šetnju. Čuješ li? Lorena, Dušu, što je bilo? Draga moja dona, na ovom sam primjer je naučio da treba paziti ne samo što se piše na internetu već i što se priča.